السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عنوان هذه الحلقة الملابس في عهد المهدي المنتظر طبعا سوف يقبل المهدي المنتظر العالم كما هو عليه الآن من الملابس الضيقة والبكيني في البحار وكل هذا لأنه سوف يتعامل مع جميع شعوب العالم فطبعا مش هيتدخل في ملابس الناس لكن في كل مكان له الملابس الخاصة بتاعته يعني ما ينفعش مثلا واحدة تلبس بكينة في الشارع او أو تخش مثلا المسجد وهي عارية اقص او تدخل الكنيسة وهي عارية الساقين والرأس يعني في كل الشرايح اليهودية والمسيحية والاسلام بتحس المرأة على العفة والطهارة والدخول الدخول الى المسجد او الكنيسه او الكنيست الاسرائيلي دوت او المعبد الاسرائيلي يعني بيخشوا كلهم لابسين الحجاب على الراس الستات فيعني الموضوع ده منتهي ومعروف اما بقى البحر بقى والبكيني مثلا والسهرات والكلام دوت فهذا الامر سوف يترك كما هو لكن في كل شاطئ له الخصوصيات بتاعته بمعنى ايه يعني الساحل الشمالي تبسوا البكيني عادي هنا في السواحل الشاطئية العامة هنا ما ينفعش بقى تلبس البكيني لان شواطئ ديت يعني فيها ناس برضو ما بتحبش الكلام دوت في يعني في كل شاطئ دي ايه القانون بتاعه فيش مشاكل بالنسبة للملابس إن شاء الله العصر المهدي المنتظر هيكون في حرية ويكون الإيمان نابع من قلب الناس مش بالإكراه ولن يفرض الدين على أحد بالإكراه لكن هيكون في تنظيم في الدخول المساجد وتنظيم لدخول الكنائس لن تترك الأمر كما هو عليه الآن. من دخول المتبرجات الى الكنيسة في عصرنا الحالي فهذا امر غير لائق بالدين المسيحي وسوف سوف يتم التعديله مع مجيء المهد المنتظر وهو المسيح ايضا وهو ملك اليهود كما قلت سابقا في جميع الفيديوهات وان شاء الله تشوفوا الفيديوهات كلها وتراجعوها حتى تعرفوا كيف يأتي المسيح أو المهدي المنتظر من أرض مصر قريبا وربما يكون هذا الصيف صيف الخير علينا ورمضان الخير ويجي في هذا التوقيت بإذن الله ونحقق فيه أكبر قدر ممكن من السعادة ونفهم الدين صح عشان ربنا يحبنا كلنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته